Ότι η αρχική σα ενασχόληση ήταν με την οικονομική επιστήμη. Τι σα ρώτησε να εγκαταλείψετε το αντικείμενο των σπουδών σα και να στραφείτε προ τη μουσική και τη σύνδεση. Δεν τι εγκατέλειψα τι σπουδέ μου, τελείωσα. Ε, αλλά με κέρδισε η μουσική, είναι πολύ απλό. Είναι πάρα πολύ απλό. Η πηγή έμπνευση τη δουλειά σα τι αποτελεί. Ότι συμβαίνει γύρω Και αυτό που βλέπω γύρω μου είναι. Πολύ όμορφο πράγμα, έχω μια κόρη λίγο μεγαλύτερη από εσά στη στις και σήμερα είναι στην, στην πενθύμερη εκδομή, ας πούμε. Και λέω, και, μπαίνοντας μέσα βλέπω νέα παιδιά και λέω, κοίτα να δεις πώς συμβαίνει, οι νέοι άνθρωποι άλλοι να διασκεδάζουν κάπου αλλού και κάποιοι άλλοι να δημιουργούν, βλέπω και τον κάμερα μου να πέραν, ας πούμε, Πάρα πολύ καλό και σταθερό από <laughs> το οποίο <κύριο> πιστεύω <laughs> και το χέρι. Και ρωτήστε, λίγο μορφό πράγματα μπορεί να συμβαίνουν από του νέου ανθρώπου στη χώρα μα. Μάλιστα. Αυτό μπορεί να είναι πηγή έννοια για έναν τραγούδι. Αν δεν κάνουμε λάθο, είναι η πρώτη φορά που ασχολείστε το φεστιβάλ μα. Ναι, είναι η πρώτη φορά δυστυχώ και απολογούμε γι' αυτό. Πώ σα φαίνεται η πρώτη σε επαφή με όλο το κλίμα και το χώρο, Θα έλεγα ότι ξαφνιάστηκα θετικά. Μια από τα ωραία ξαφνιάσματα. Όπως όταν βλέπεις ένα ωραίο πίνακα, όπως βλέπεις ένα, ένα, μια ωραία συναυλία, ένα ωραίο τοπίο. Ετσι και εγώ επόμενος εδώ πέρα και βλέποντας και αισθανόμενος τι πραγματικά συμβαίνει, ε, αισθάνθηκα μια απίστευτη χαρά. Ως πρόεδρος της ΕΡΤ, σίγουρα θα γνωρίζετε τις καλλιτεχνικέ δράσεις του Θεωρείτε πως η στήριξη που παρέχει σε φεστιβάλ όπως το δικό μας και σε παρόμοιες δράσεις είναι παρκείς. Όχι, δεν είναι καθόλου επαρδόνση. Θα μπορούσε ο χωρέας σας από μεριά του να κάνει κάτι περισσότερο και για την προβολή και για την ενίσχυση τέτοιων δράσεων. οφείλει και απολογούμε για αυτό τόσο ισχύρη, τόσο ουσιαστική, όσο θα έπρεπε να είναι. Και τώρα για την οικονομική ενίσχυση του Φεστιβάλ Ολυμπίας από τους αρμόδιους φορείς της χώρας μας, είναι ικανοποιητική ή θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη ενταπόκριση δεδομένου του έργου που προσφέρει. Είσαι πολύ σκληρή. <laughs> <laughs> Αλλά παρόλα αυτά, ναι, λέω ότι η ΕΡΤ σε αυτε τι δυσκολε συνθηκε νομίζω ότι έκανε το καθήκον μας. <laughs> ίσως θα έπρεπε <laughs> να είναι πιο γενναι αλλά τα οικονομικά ε, όλη της χώρας ξέρετε ότι είναι σε μια δύσκολη κατάσταση. Ε, ίσως θα έπρεπε και, και εμείς έτσι να το ξαναδούμε και να είμαστε πιο γαλαντόμοι. Και Εγώ κορίσω, Εγώ. Γεια σα.